Oppivahankkeen tavoitteena on ollut tehdä oppimisvaikeuksia tutumaksi ja edistää yhdenvertaisuutta työpaikoilla. Työ muuttuu ja työn muutoksessa perustaitojen hallinta on tärkeää, jotta pystyy oppimaan uusia taitoja ja työtapoja omassa työssään. Meidän tehtävä on ainakin on tietotekniikka, niin se on tullut atk tai taitojen käsittely noussut ihan uuteen usko sinä aikana, mitä on tuolla töissä ollut. Sitä niin vaaditaan vain hirmu paljon. Hirmu paljon niin on jopa kolmekymppisiä ihmisiä tehtävällä, millä, millä on kotonaisia tietokoneita, ei, ei mitään älylaitetta, kahvinkeitintä suurempaa älylaitetta tuolla. Niin Näiden kanssa on aina pieniä haasteita, miten ne tulee pärjäämään näissä vaatimuksissa. Meille se ikä on ehkä vähän kovempi. Ei ehkä vielä kolmenkymppisillä ole semmoista ongelmaa, mutta sitten se, sieltä neljä-viieskymppisistä se alkaa mennä siihen, että ne on pelkkiä rutiineja, mitä ne osaa tehdä tietokunnan. Ja. Aika paljon vaatii Suomesta miehetä kantti sitten lähtee työantelleen sanomaan, että pikkusen on tavoituksessa viikkoa tätä. Meilläkin. Se on sitten vähän se vastustus ensin siihen, että ei edes haluta opetella. Ja sitten varmasti se osittain on se, että ei sille työyhteisölle uskalleta näyttää, että ollaan siinä kohdassa heikkoja. Se vaan yritetään luovia sillä työelämässä ja ollaan vähän toisaalta sitten jarruna sille kehitykselle. Se muuta pitää pakkaisa. Mutta osa se, se tuota, aika paksumahkainen tyyppi, mikä sanoo sitä ihan ok. en osso en kyllä kirjoittua ja vielä vähemmän tavoa niisten kahvihuoneessa olla samassa pöydästä tässä mie on ongelminen kanssa, yrittääkin ymmärtää. Mm. Niin, varsinkin työpaikalla, missä on paljon sitten YT-neuvottolita ja muita, niin me ei siellä kertomaan, että sulla on ongelmia semmosissa perustaitoloissa. Apua, sehän olisi lähtö No suurin piirtein, mm. ainakin voit seuraavissa yhteissä luulla olevas ensimmäisenä siinä jonossa. Niin, vai pitäisikö se työaaleja kuitenkin tämmöisen lukivikasta kaveriin on no. kyllä kova tekemään töitä, mutta On niin. menossa. On. Osittahan sillä on sitä, että niillä on niin kova ammattitaito siitä, minkä, mihin ne on palakattu, että sitä se sallittaa sen takia, mutta siihen ei anneta lisää että se helpottuu se työntekijä. Niin